سعيد استضافت وتكريم الاستاذ الكريم اخ العزيز الصديق زميل العمل الى اخره والزملاء ديالو جميعا الذين حلوا ردوفا علينا بكل باسمه وصفته معذره ان نسيت او قدمت او اخرت كلكم في قلوبنا مرحبا بكم جميعا لن نوفي حقه السي لن اطيل عليكم أترك الفقرات تستمر